Мене звуть Юлія, мені 35 років. Я володію декількома мовами, такими як українська, російська, англійська. Трошки розмовляю французькою та німецькою. Я живу у чудовому місті Дніпрі в Україні. Я живу у дев'ятиповерховому будинку на першому поверсі в невеличкій, але затишній квартирі. До складу моєї сім'ї входять тато, мама і Брат старший за мене на півтора роки. Серед моїх захоплень – спорт, мандрівки, музика, театр. Люблю щось робити своїми руками, а також пробувати щось нове. Зараз я працюю у міжнародній компанії Радицією питань розбудови миру у програмі «Громадянська служба миру». Наслідок пандемії COVID-19 та через карантинні обмеження і у зв'язку з тим, що для моєї компанії здоров'я співробітників є найбільшим пріоритетом, то було прийнято рішення про мобільний режим роботи, тобто трошки більш року я працюю дистанційно, онлайн, вдома. Іноді можу з'являтися в офісі, якщо якісь є нагальні питання та потреби, які не можна вирішити онлайн або дистанційно. Мені подобається моя робота, так як я вважаю, що... Процеси розбудови миру є вкрай важливими як для України, так і для всього світу в цілому. І, звичайно, я планую подальший розвиток, поглиблення знань і навичок в цьому напрямі. Зазвичай я відпочиваю у колі близьких людей або друзів, десь поближчі доброї роди або вдома. Якщо є можливість у відпустку, намагаюся завжди поїхати кудись на море. Я дуже люблю своє місто і свою країну в цілому. Взагалі вважаю, що приїжджати треба, якщо є на те поважна причина, як, наприклад, зміна сімейного стану або цікава пропозиція по роботі, від якої не можна відмовитись. Якщо б я приїжджала, то, мабуть, обов'язково б це була якась сонячна країна, в якій є море або океан, завжди тепло і Завжди світить сонечко. З 2014 року життя змінилося. Я вважаю, що не може не змінитися життя як окремої особи, так і країни в цілому, якщо відбувається військовий конфлікт і це посередковано або напряму впливає на кожного з нас. Іноземцям, які хочуть приїхати в Україну, але ніколи тут не були, і я б хотіла порадити попередньо ознайомитися з країною в цілому та її визначними місцями, можливо, з історією країни. Також хочу порадити приїжджати з гарним настроєм та без упереджень. Я згодна на використання цього запису третіми особами з інформаційною та освітньою метою на безоплатній основі. Сьогодні 15 липня 2021 року.